Після триденної перерви військові російської армії задали артилерійського удару по акваторії Очаківської громади. Поранених немає. Відновлення енергетичної системи, підвищення тарифу, отримання цільової субвенції, розвиток енергетичних проєктів та інше в Миколаєві сьогодні обговорили представники влади області з міністром енергетики України Германом Галущенком. Після триденної перерви військові російської армії завдали артилерійського удару по акваторії Очаківської громади у Миколаївському районі. Поранених немає. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. Обстріл відбувся 22 березня о 19.47. За інформацією районних військових адміністрацій, в день 22 березня та в ніч проти 23 березня у місті Миколаїв, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах обстрілів з боку російських військ не зафіксовано. За оцінками Світового банку, загальні збитки України за рік повномасштабної війни складають 411 мільярдів гривень. В енергетичній системі – 40 мільярдів, з них більше одного мільярда в Миколаївській області. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Є вже оцінка Світового банку, вона, до речі, свіжа, буквально вчора ці дані були передані. Там загальні збитки України, вони оцінюють там 419 мільярдів. І енергетику вони порахували в цій цифрі 11 відсотків. Тобто це, ну, мова йде там більше ніж 40 мільярдів. Так, вони зараз оцінили е ті збитки, які завдані енергетичному сектору. Е враховуючи те, що обстріли продовжуються, я думаю, що ну, ця цифра, безумовно, буде більша. В Миколаївській області приблизно 1-2 мільярди збитків по енергетичному постачанню. Жителям населених пунктів, які були в окупації, не виставлятимуть рахунки, повідомив Віталій Кім під час зустрічі з міністром та керівництвом Миколаївобленерго. Відновлення енергетичної системи, що пошкоджена, не буде стовідсотково перекладатися на тариф. На зараз відновлення електропостачання у населені пункти, окрім двох, де зруйновані, там немає людей. Але ми туди доведемо, якщо люди будуть повертатися. Тобто на 100% зараз поновлено енергопостачання по області. Вже місяць, мабуть, місяць назад ще поновили. Ми обговорили багато питань, які стосуються навіть Клайська півдня України, що стосується рахунків, які були на окупованих населених пунктах під час окупації, щоб їх не виставляли і не вели, скажімо так, претензійну роботу по об'єктам, які люди не користувалися, а окупантам користувалися. Це перше. Друге, відновлення енергетичної системи, яка пошкоджена, це не буде, там, 100% перекладатися на тариф, там незначне там підвищення тарифу буде окремо для воюючих областей. Для того, аби повністю відновити енергосистему області, необхідно розробити надійні схеми постачання електроенергії, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. По відключень світла, як взимку, вже не буде. Про планові відключення повідомлятимуть завчасно. Безумовно, будуть ремонти, і це і мова йде, до речі, про те, що якраз... Пан Кім про це говорив. Це питання того, що ми зараз воно заживлено і дійсно там 100%, наприклад, якщо ми Миколаївську область, але коли ми будемо робити більш надійні схеми да, постачання електроенергії, безумовно, це будуть певні роботи. Роботи будуть планові, ремонтні, про них буде заздалегідь повідомлено. Тобто люди будуть розуміти, та це конкретний час, і це, це буде там певний проміжок часу. Тобто зараз говорити про е, той режим, скажімо, в якому ми жили протягом зими, під постійними ударами, коли формувалися ліміти споживання електроенергії, які доводились до кожних областей, ми про це не говоримо. В Миколаївській області реалізується пілотний проєкт із забезпечення незалежності електропостачання, розповів виконувач обов'язків гендиректора Миколаївобленерго Вадим Данилків під час спільного брифінгу із міністром енергетики. Це дасть можливість перейти на європейський клас напруги. Єлизавета Кротик, Юрій Руденко, Суспільні новини, Миколаїв. Майже 70% земельних робіт вдалося провести у 2022 році фермеру зеленого гаю Івану. Російські війська пошкодили значну частину техніки чоловіка та знищили склад з добривами. Зробили, ну, мабуть, процентів 70-65-70 того, що мали зробити. Тобто Ми тут під обстрілами і сіяли, і вбирали, і самоліти кидали теплухі, і горіли поля. Все одно тушили і все одно набирали. Тобто таке... багато що не встигли просто посіяти. Почали з підживлення, підживили ми тільки гектар 70. Практично не, не підкормлювали, тому що все одобрення лежить у складі. Втім почали сіяти соняшник. Соняшника посіяли 60 гектар. Ми були посіяти десь 150-170. Аграрії Миколаївщини зібрали протягом 2022 року орієнтовно 2 мільйони тонн зернових та зернобобових культур, повідомив Георгій Решетілов, перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. На 23% землі не змогли зібрати врожай та підготувати землю до посівної. Дуже постраждали території розмежування де велися активні бойові дії. Це окуповані території, які на сьогоднішній день де окуповано, але ведення діяльності, тобто там в ну, своїй не було проведено посівну кампанію, там не було можливості на значних територіях зібрати врожай. 23% в 2022 році площ не змогли зібрати врожай. А, на сьогоднішній день ми мінімально розраховуємо на 80% від площ, що будуть оброблені та засіяні. На трьох хвилях компанія «Нібелон» продовжує агровиробництво. На 5,5 тисячах гектарів землі роботи не проводяться через замінованість територій. До початку повномасштабної війни компанія обробляла 17 тисяч гектарів землі на Миколаївщині. В Миколаївській області наразі ми обробляємо 11,5 тисяч гектарів землі. Перед війною ми обробляли 17 тисяч гектарів землі, 5,5 тисяч знаходяться в необстеженому стані, але вони, скоріше всього, заміновані нерозірваними боєприпасами, це в Снігорівському районі в районі села Широке. Ми наразі проводимо діяльність на 51 тисячі гектарів землі в 13 філіях наших. До початку військових дій ми проводили вирощення культур на 77 тисяч гектарів, тобто 25 з половиною тисяч гектарів, так чи інакше, наразі для нас недоступні для ведення. Через початок військових дій розірвалися велика кількість контрактів різних агрокомпаній, повідомив Георгій Решетілов. Не відбувалися поставки насіння, засобів захисту, мінеральних добрив та палива. Вже з початку 2023 року ситуація стабілізувалася. 80% земель готові до посіву, 20% очікують розмінування. Для цього залучатимуть іноземних вибухотехніків, говорить перший заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Єлизавета Кротик, Суспільне новини. Миколаевщина. Первый прилет 12 апреля на день космонавтики. Вот он. Это первый. Мы в гараже, то есть в подвале были, перешли, когда закончился обстрел, посидели. Тут второй прилет, вот второй возле бассейна. Внаслідок обстрілів згоріла автівка. Дочекавшись ранку, разом з сестрою перейшли жити в будинок родички, яка нині живе у Франції. Пізніше дізналися й про інші руйнації. Третій прильот ззади кухні, угол знесло. Четвертий – от прямий в котельню. Загалом, розповідає чоловік, було вісім прильотів. А так ми в сусіді кушати готовили, свою побитую плиту перенесли. Хоч вона побита, но працює. Юрій говорить, були думки виїхати, адже в Миколаєві живе його донька. Але все ж вирішив залишитися. У нас багато собак було. Не хотіло збросити, і не захотіло. Ну, я вже теж згадувався, куди я поїду. Буду вже з їздити. Маму то ми відправили в Кременчук. Його сестра розповідає, з болем дивиться на будинок. Весь час прожили в Новому Миколаївці і не могли подумати, що з часом стануть свідками справжнього Армагеддону. До повномасштабної війни бралися за різні підробітки. Нині отримують допомогу від волонтерів та місцевої влади. «Тому що мені на цю вулицю приходилось їсти, готують сестри газу нема. А я сусіда там їсти готувала собаками, бо собак покидали. Ну, сестра хоче продавати свою хату в сентябрі місяць. А ви тоді… А нам я не знаю, куди нам. За час військової агресії на території Новомиколаївського старостинського округу пошкоджено всього 148 будинків, із них 135 в селі Новомиколаївка. На даний час люди своїми силами те, що могли більш-менш не пошкоджено, підремонтували. Нам громада і благодійні фонди виділяли будин... будматеріали де входили туди дошки, рейки. З 6 березня в Новомиколаївці працює комісія, яка оглядає будинки, та складає акти про обстеження, аби в майбутньому люди могли розраховувати на компенсації. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Оце було, як той казав, моє отаке ходячство, на якому ми прожили 47 років з чоловіком. Четверо дітей. Оце мали три фази і електрощочик якраз отут як згоріло це господарство. Згорів цей щочик. Згоріло все в нутрі майно, яке в мене було. Все пропало. Пропало все через те, що вивезти його ніхто не старався вивозити. Чим його куди було вивозити? І дивани, і, як кажуть, і телевізори, і коври, і одежа. Був, був прильот ось, ось з цієї сторони, з цієї сторони був прильот ось тут, і з тієї сторони. І це якраз отак всередину нам, і всередині самі бачите, і фарове отоплення було, опалення, фарове опалення. Все воно повністю, як той казав, все згоріло, тільки кінчили перед війною рік. Кінчились з дідом повністю всі ремонти, все. Дідуля боліє сахарним діабетом. Осталася ця кухнька і оце згарище, і прошу підключіть мені хоча б одну лампочку світу. Щоб я могла не нагріти кружку чаю і включити для себе світло ввечері. З самого початку до самого кінця без світу. Ми, по самий серпень місяць ми були тут, в окупації, я нікуди не могла з ним виїхати, бо він болів. гараж вони не могли влізти, я знайшла навіть чику у дворі, як вони гранатою підірвали, як вони розрізали замок і кинули в гараж, це в гаражі шобо, дідолю, а це все при наряді, вся електротехніка, все вони підірвали і все згорі. Ну, вони винесли до цього, через те, що якби вони його там, в гаражі, зірвали, були б хоч остатки железа. Ну, там навіть чого железа від тої апаратури, від тої техніки, нічого нема. В нас вони просто заходили, виходили, От і той. Ну, нас спасали молочники, які в селі займалися кожну суботу. Вони молочку возили на ринок на Миколаїв. І ото ми їм заказували хліб, заказували продукти, і вони нам так привозили сюди, і таким путем ми виживали тут. А це все, все повиносили і все перебили. Все повністю все винесли і перебили. Для чого? Я, як той казав, навіть вони стріляли, вони гатили, ми вже з знали, де куди що летить. І я закатувала і передавала на Херсон гроші, привозили гікі, привозили помідори хлопці наші.